Ольга із сином Богданом прийшли до кімнати терапії іграшкою, аби обрати собі м'якенького помічника. Мама каже, іграшка допоможе малому відчувати себе безпечніше, особливо під час повітряних тривог. З початком повномасштабної війни родина зі Славутича знайшла прихисток у Хмельницькому. – Богдан довго не хотів нічого, соромиться, але цього барашка обрав, бо у нас вдома залишився такий самий подушечка барашок, тільки більшого розміру, і тому він обрав саме його. – Буде як пам'ятка про нашого б Ранчика. Привеземо так. потім йому, дитинку. У нас більше, але Не знаю, де лежить. Нормально. <ріст> Кімната з безлічю іграшок, в яку можна прийти і безкоштовно забрати додому то, що сподобалось. Мрія кожної дитини, розповідає психологиня Антоніна Козак. Кожна людина родом з дитинства. І Іграшка – це про дитинство, це про безпеку. І як би нам важко не було, а зараз усім діткам України важко, у них такий довготривалий стрес. І щоб їх вивезти з цього, їм потрібна якась допоміжна терапія. З'явилися сьогодні помічники. А ну покачать, кожен собі якого помічника вибро. Кімната терапевтичної іграшки – це волонтерський проєкт благодійного фонду «Рокада». Він спрямований на психологічну підтримку дітей в умовах війни. Талісман проєкту «Єдиноріг Рокася». Дітки приходять до нас, ми проводимо заняття, вони наче приходять у таку чарівну кімнату. Вони не йдуть до психолога, вони йдуть у кімнату, де можна знайти собі друга. Спочатку знаходять собі помічника, саме ту іграшку, яка припадає їм до душі. А Потім ми вже поговоримо з ними, наділяємо якоюсь чарівною силою цю іграшку. Розповідаємо, чому саме ця іграшка. Можливо, згадуємо якісь цікаві моменти, які у нас пов'язані з іграшками. Семирічна Маша полюбляє ведмедиків. Більшість з них, каже, залишилися вдома у Києві. Наразі дівчинка з мамою та братиком приїхали до Хмельницького. Маша прийшла до кімнати терапії іграшкою з улюбленим ведмедиком Теді. Обирати для нього друзів. Я привела собі мішку Теді і маленьку мишку я вибрала. И вот такого цыпленка я выбрала. Это тедди. Это будет мини тедди. Он меня защищает вид мостра. Я кое спала чуть-чуть э, я как-то боялась. М'яка іграшка додає дітям відчуття безпеки, говорить психологиня. Кімната працює як стаціонарно, так і виїжджає у громади області. Поповнюють бібліотеку іграшок небайдужі люди. У даній кімнаті терапії іграшок зазвичай м'які іграшки, бо вони саме про цю безпеку, про тактильні відчуття, про якесь тепло. Дуже вдячні, коли нам приносять іграшки вже випрані. Всі іграшки в даний момент тут чисті, спеціальною лампою оброблені. Потреба у іграш. У нас є завжди Наталія Поляниця, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.